Quina informació ens aporta l'informe d'URkun? Com a docent, l'informe Urkund et permet valorar quin és el percentatge de coincidències del text presentat per l'alumne amb altres documents existents. També et permet visualitzar un informe on pots veure exactament quines parts del text del treball de l'estudiant existeixen prèviament i en quines fonts corresponen cadascuna. Una coincidència no implica necessàriament una còpia, és el docent qui ha d'examinar l'informe i valorar si és una referència correctament citada o la repetició de l'anunciat, entre d'altres coses. L'informe és interactiu, és a dir, podràs, per exemple, indicar que una coincidència no sigui considerada com a còpia, reduint així el percentatge de text coincident del treball o tornar a indicar que sí consideres aquella part com còpia i pujar de nou el percentatge de coincidència. Des de la pròpia tasca de Moodle, accedeixes a l'informe de cada estudiant, clicant a la paraula Urkund. A dalt de l'informe tens les opcions de recetejar l'informe, deixar l'informe en l'estat original, descarregar-lo o consultar l'ajuda de l'eina, un petit recorregut per a les funcionalitats bàsiques, des de la plana principal podràs veure La distribució de les coincidències en el document El percentatge de coincidències del document Les dades del document lliurat L'accés a les coincidències O el text sencer en el qual es destaquen les similituds Si accedim a les coincidències, pots navegar de coincidència en coincidència i en cadascuna podràs veure quines són les fonts originals d'aquella coincidència i si aquesta és de lliure accés al text de la font original. Pots activar Veure en destacat les diferències entre el text original i del treball lliurat els textos entre cometes o parèntesis, per poder determinar millor si aquella part és còpia o no. Decidir si no cal incloure aquella coincidència com a còpia i rebeixa així el percentatge de còpia del treball. Aquests canvis no es mantenen en l'informe la propera vegada que accedim a ell. Si vols guardar-lo amb els canvis, has de descarregar-lo un cop l'hagi revisat i obtindràs un PDF amb els canvis fets. Existeix la funció Traducció, que aquesta està en fase de proves i que detecta textos que es consideren similars ja que tenen oracions amb paraules que han estat traduïdes. Els idiomes que incorpores són anglès, suec, alemà, castellà, francès, holandès, japonès i danès. Si accedeixes a la finestra Fons, Pots visualitzar totes les fonts originals detectades i el percentatge del treball de l'alumne que ha trobat en cada font. A més, pots eliminar una font perquè no la tingui en compte a l'hora de buscar coincidències en el treball de l'estudiant o substituir-la per fonts alternatives. Des de la finestra Document complet, pots recórrer tot el text del treball de l'estudiant amb les coincidències marcades en groc i amb la possibilitat d'accedir al detall de la coincidència.